Поділіться, будь ласка, своїми міркуваннями стосовно теперішньої ситуації навколо Бахмута, адже останніми часами, останніми днями було багато різних спекуляцій і вкидів в західній пресі про те, що хтось там з командування вважає, що треба залишатися, хтось, що треба відходити. На учора вже Верховний Головнокомандувач прояснив ситуацію, що однозначно є позиція тримати оборону Бахмута. Так ми розуміємо, що ситуація складна. Навіть поділіться, будь ласка, своїми свої де дещо обговоримо. Ми з підрозділом батальйону Свобода зараз на бойовому злагодженні. Хмопці з четвертої бригади оперативного призначення і інші підрозділи місно стоять на позиціях. Місно тримають 에, позиції обороняють місто. Ситуація на Бахмутському напрямку дійсно зараз дуже складна. Ворог намагається взяти в оточення, обрізати шляхи сполучення при знебаченою раніше силою накриває усього, чого може. Різними типами РСЗО, масовано криє артою, АГС СПГ, застосовує все наявне в нього озброєння і будь-яким шляхом намагається я б навіть сказав так, зруйнувати місто. Зруйнувати місто і зруйнувати те, що зруйнувалося від міста і зруйнувати напружені населені пункти поряд з Бахунтом. терплять там величезних втрат. Щоденно несуть сотні Загиблих своїх цих бойових шакалів, вони не змінюють тактику, у них жуківська стара радянська тактика. Вони спочатку масово криють артою, потім посилають своїх цих на штурм. Перший ешелон вони посилають, це так би мовити, відділення смертників. Вони йдуть, це, там цих недобитків вагнеров збили в кучу, кинули в останній бій. І на деяких з них, ті, що в першому ешелоні йдуть, в них по три білих пов'язки це свідчить і означає те що вони чимось хворі чи то спів сифіліс чи то там якісь там гепатити тобто це вони... абсолютно правда бо я вже вдруге напевно від наших військових чую цю історію що дійсно є позначені кількома білими пов'язками окремі якісь штурмові групи і це якась нижча каста з боку ворога так це правда це нижча каста найнижчі їхні ці спідозні хворі Недобитки, вони позначають їх трьома пов'язками е, білими, і це означає, що вони не підлягають евакуації. Тобто, після того як вони <кхи>, лягають е, в штурмі і, і залишаються чи то пораненим, чи то з якихось там причин він виживає, що ну мало ймовірно, але стаються такі, такі такі дива, якісь для них. Ось то ті, хто йдуть в другому ешелоні, їх просто добивають їх, не забирають їх, не рятують їх. Не рятують, їх. Добиваються ті ж шаками, які йдуть позаду. Романа тоді попрос... а тоді питання: власне, наскільки боєздатними можуть бути такі штурмові групи людей, які ну важко хворі, скажімо так. Яка їхня роль у цих штурмах? Виявляти наші вогневі позиції, власне, перефокусовувати на себе увагу, коли відбувається якийсь інший маневр? От чому власне таких людей вербують і кидають, якщо вони ну фізично не здорові? Я вже не говорю про моральний стан. Це, це, це тактика завалення живою силою і м'ясом. Це і психологічний тиск, тому що е, наші хлопці 24 години на добу майже зараз відбивають постійні штурми. І постійно, постійно відбивати, постійно вбивати навіть цих недобитків, це і для наших е, пацанів, е, теж, ну, і морально складно, і фізично складно, і в принципі це складно. Це робити те, що вони встелюють собі дорогу цими трупами. Ну то так, ну така в них тактика дивна. це жуківська тактика. Валять живою силою і валять артою. Е, наші хлопці відбивають, ті знову починають це ж продовження. Ну от, власне, якось так. Розумію, але от чи можемо ми сказати, що власне, стратегія на максимальне винищення ворога в таких фактично ну вже промислових, не побоюся цього слова масштабах. Ми побачили, що за січень лютий там ворог втрачає десятки тисяч лише от, в офіційних наших зведеннях, по 20 тисяч за місяць. Там росіян лягає біля Бахмута і на інших гарячих напрямках. Однак ми бачимо, що не закінчується ця історія вже березень, ворог і далі пре чи можемо ми сказати, що от Вдасться зупинити в певний момент, що все-таки е, кількість цих резервів ворога впаде до критичного рівня, і вони вже не зможуть собі дозволити таких масованих штурмів. Е, чи нам потрібно більше діяти по їхній логістиці, по їхніх складах, по, по, по шляхах підвезення, щоб призупинити ось, постійний цей штурм, вал, атак не тільки біля Бахмута, але й інші, інші гарячі напрямки? Резерв живої сили у цих... Величезний, як і запаси е е снарядів артилерійських. Так, ці снаряди вони старі, вони радянські, то все ж, е то все ж це арта, і це вельнобійна арта, яка, на жаль, е руйнує наше місто і руйнує нашу е країну. Е те, що в них там цей резерв величезний, величезний. Зараз на Бахмутському напрямку такий собі мікс з цих недобутків Вагнеров. Е потім це. Е Тих, яких там десь в глубинці пару днів почали крокувати і кинули в це пекло під Бахмут. І є в них штатні, так би мовити, штатні е війська, це дешеве, які вже, так, да, їх застосовують на більш серйозніші операції. Е те, що тих е і е недобитків вагнеров їх кидають як гарматне м'ясо, так, це факт. Е розкажу таку ситуацію, яку ми з хлопцями з батальйону «Свобода» Спостерігали, конкретно наша аеророзвідка, і, для не секрет, що є перед позиціями є замінована територія Мінні поля. І ось спостерігали таку картину, йде там група з п'яти цих недобитків. Одного посилають, щоб пішов вперед, глянув, що там і як. Він, він підривається, мого помучно. На зміну йому приводять п'ятого. Тобто ці чотири залишаються, одного приводять. І знову ж починається історія, що з того ж місця, де підривався попередній, типу, піти подивися, що попереду. І він знову підривається. І, і ось такий цикл в них він не завершується, він в них постійний. Тому ну, я, це здоровій людині тяжко зрозуміти це і усвідомити, як можна таким чином хоч чогось досягнути. Е, те, що вони припідносять про свої якісь успіхи, це все міфічні ефемерні успіхи. Е, вони це припідносять як повночезне досягнення. Це не так. На Бахмутському напрямку сточує зуби. І ми, як е, артилеристи батальйону «Свободи», які перебували там, поклали багатьох. І зараз хлопці, які знаходяться, на Бахмутському напрямку і 4 бригади, і інший підрозділ переконані накладуть їх пачками. А воно лізе і лізе. Коли це закінчиться, ну це закінчиться тоді, коли ми переможемо. Власне, це закінчиться тоді, коли ми перехопимо ініціативу і перейдемо до наших наступальних дій. Ми очікуємо, що навесні це відбудеться. Ви сказали про цей випадок, коли розміновують фактично ну, в такий дуже дивний для нас спосіб вороги певну ділянку. Колись у Жукова запитали, західні генерали, так і з числа союзників, як ви наступаєте по мінних полях. І він сказав, просто наступаємо від Вперед йде піхота розміновує поле собою і наступаємо далі. У нас піхоти, так би мовити, німіряно абсолютно. І тут ми бачимо ті самі підходи, як ви і кажете. Я хотів запитати про цей зараз березневий період війни. Всі розповідають про те, що змінюються погодні умови, це означає і логістика, і бездоріжжя стає непрохідним. Чи вже це відчутно в районі Бахмута, наскільки це ускладнює переміщення, зокрема і артилерійських підрозділів, взагалі всієї техніки, Логістика, маневреність – це дуже важливий фактор для ведення ефективних бойових дій. Зараз ситуація з погодні умовами спадна, але в принципі погодні умови – це завжди не передбачено, тому що зараз на ніч підмерзає, на день воно відлігає, в день навіть в пішому ходу все перетворюється на багнюку. Ми вже навіть не говорю про автомобілі і про важчу техніку. Те, що на щастя для нас зараз, то російська техніка, вона зараз грузна. І по нерухомій цілі потрапити набагато легше, ніж потрапити по цілі, яка їде там зі швидкістю 40-50 км на годину. Це я про важку техніку. Звичайно, автомобіль там може рухатися ну, швидше. Ось. Тому те, що вони грузнуть зараз і знищують свою техніку, знищують свій наступальний потенціал, це для нас прекрасно, і я переконаний, що анонсований наш наступ, він почнеться з бахмуту, це буде як точка опори під нас, де ми по них дуже крепко вдаримо, кому підсохне і коли погода буде сприяти тому, і виб'ємо їх, ну, як мінімум до кордону. А далі вже, я думаю, будемо дивитися і будемо будем виконувати наказ, який буде перед нами стояти. Я переконаний, ми його виконаємо. Тобто ви передбачаєте, що битва за Бахмут ще далеко не закінчена і ще піде у зворотньому напрямку у хід події, і ми, звичайно, будемо звільняти ті частини навколо Бахмута, які зараз окуповані. Звичайно, не закінчена. Бахмут б'ється. Бахмут б'ється, і ми на Бахмутському напрямку з підрозділом батальйон Свободи б'ємося, і зараз хлопці е б'ються, і, на жаль, ця битва несе для нас втрати в тому числі, тому що є хлопці, які Назавжди в наших серцях зручаються воїнами, титанами, друзями. І це боляче говорити, але є підрозділів батальйону свободи дуже, дуже класних опцій, які, на жаль, зараз залишилися в нашій пам'яті і в наших серцях. І ми повинні за них помститися, ми повинні за них, я не можу навіть сказати, скільки ми маємо вбити цих х** за одного нашого такого боїна, ось, але, ну, ми, ми блін, ми їх маємо поп... просто повхати, це все нечасті.